Знаєте, якщо людина свободна, ти її не переробиш. Свобода це тут. Так згадує вісім місяців окупації Херсона його жителька Світлана Друщенко. Жінка цими вихідними евакуювалась з родиною на Хмельниччину. Каже, під час присутності в місті російських військ найбільше хвилювалась за сина, який перед тим відбув строкову службу та повернувся додому. Він у мене служив, його могли забрати і допрашувати, розумієте? тому що нас шукали атошників, у нас збирали дані про людей, хто. Який лояльний, нелояльний до Росії, розумієте? А у мене син такий гарячий. Ми його ховали і казали: додися наших ЗСУ, відкриється військомати, і то тоді вже будеш там. Після того, як російські війська стали накривати місто вогнем, місцева влада запропонувала добровільну евакуацію на Хмельниччину, каже жінка. То, що там трошки у нас там то світла немає, це нормально. Ми сиділи півмісяця без світла, без води, тільки газ. Добре, хоч газ був. Херсонець Олександр. Романов розповідає, під час окупації проживав в спокійному мікрорайоні міста. Ми самі по собі бити не могли, ну наші тим більше. А от вже, коли йшли, зрозуміло, все стало, вони відтуда почали бити. Чоловік говорить, по приїзду був вражений гостинністю жителів Хмельниччини. Приїхали, я був удивлений взагалі прийомом, що я не очікував, що це так буде. Одразу пішли, деньги, отримали на вокзалі, відбудували автобусом, все організовано. Нам такое большое внимание. Очень добрые люди, добродушные, приветливые. Встрічають, несуть все, я ще таке на бувському Херсоні не бачив. Зараз 12 евакуйованих жителів Херсона. Жінки з дітьми та літні люди проживають в приміщенні дитячого садка одного із сіл Ярмолинецької громади. Сюди місцеві жителі приносять продукти, є кухня, водопостачання, газове та пічне опалення, інтернет-зв'язок, розповідає староста Василь Радіонов. Це Завтра буде благодійна організація так само роздавати пакунки одноразові матраци, одіяла сьогодні. Я возив їх так само. Возив Ярмолинці. Вони вибирали там вещі гуманітарку. Тож було загалом. Ярмолинецька громада прийняла 19 евакуйованих жителів Херсона. Нагадаю, на Хмельниччину продовжують прибувати евакуаційні потяги з нещодавно звільненого міста, де посилюються обстріли російських військ. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.